शिक्षक बणूवा तरफ प्रत्येकार्थी તમારો સબ એટલે આમ તો જો કે નવા મિત્રો પ્રતિના ધોતી બાઓ તો છેલે હશે પણ જે બે બે બે જે તાન માફી દીએના આ બીએસીએમ 4 ના મિત્રો આપણી વચ્ચેની બીજા એલી જગ્યા છે એમે એટલે સેમ 4 ના મિત્રો પણ આપણી વચ્ચેથી વિરાગ લીગ છે આપણી શિક્ષના ની એક આખી ઓળખ थोड़ा छूटा पड़ गया प्रतिभा તમારા સાથે અનુભવ સારા રહ્યા છે એ લોકો ગાંધીનગર ગયા અને ત્યાંથી એમને હવે થોડો ફેરફાર થયો સિસ્ટમમાં તો તમે ગમે ત્યાં જવું ગમે ત્યાં જેવું થઈ એ સિસ્ટમમાં થોડો ફેરફાર છે ધીરે ધીરે બધું વધારે સુધરે છે અલગ અલગ વિદ્યા શાખા અલગ અલગ કોલેજ ના વિદ્યાર્થીઓ છે અને આમને થોડા મથામાં વધારા લે આવું કરું શિક્ષણ તરીકે અમે લોકો અને ચોખામાં આપણે ના થાય તો ક્યારેક આપવો પડે એ પણ અમારી જવાબદારી છે તો અમારે આપવો પડ્યો અમે આપવો હે ને शिक्षक तरीके बारी रीते में अभी तो साथे मोड़ें नाम तुम को कि दो पिये जाओ पार मजा वो गो में मजा वो गो मजा थो सोजें पिले के लिए अधर नाम पार्थ है जाओ अधरी वो था नाम પણ પ્રામાણિકરા रात बारे ઘણી વખત મિત્રો વાતો થતી હોય કાને અથડાતું હોય અને એવું સાંભળવા મળતું હોય કે પ્રાર્થના માં તાકાત છે અને આપણી પ્રાર્થના જે આપણું કરવાની મે બાર ધોરણ પાસ કરી એટલે 1000 ઓડિયન્સમાંથી રાઉન્ડ અબાઉટ 90% બારકો ઈ બારકો પાસે કંઈક જીદ આવતો હોય એ ઉભરતા હોય એટલે એનામાં પરિક્ષોતાનું લેવલ એટલું ઊંચું અપેક્ષિત ન હોય આ સમજી શકાય એમ હતું તમે લોકો ગ્રેજ્યુએટ છો હે ને તમે નાટક ની ઉપરથી દાણ કરીને આવો એટલે તમારી પાસેથી અપેક્ષા હોય પણ रजू कर उपाय कर જે ચૂકેલા ફરી આવે અને પોતાનો પ્રતિભાવ આપે ને ત્યારે એ લોકો પ્રાર્થનાનો વિલંબ કરે છે અને લાઈફ ટાઈમ આ લોકો હોય કે જો તાલીમમાં ભાગ એનો ઓફિશિયલ ગુરો થાય પણ હવે એનું નામ છે ને કે એ লিমিટેડ નદી પૂરી તરી નવા દરિયામાં પ્રવેશ જેવું છે હવે તમારી સામે ક્ષિતિજ જેવું કશું એવું છે કે હવે તમને લાઈફ ના દરિયાનો તમારો ઓફિશિયલ પ્રવેશ થાય છે ટકાઉથી હું પડતો તો બને હવે હું તો એ ટાઈપની વાત હવે તમારી સામે પણ આવશે જે વિદ્યાર્થીઓ એક વસ્તુ અમારે કરવું પડ્યું હશે આવું ઘણી વખત મોડી મોટું અમને પણ મોડું મોડું એવું ખ્યાલ આવે કે તો આ બધી વાતો છે એ તમારા સાથે ના અનુભવો માં જોડાયેલી વાતો છે આવું થયું તો આપણે બધા ખુબ સારી રીતે આગળ વધશું જૂના મિત્રો છોડીને જાય છે એમનું દુઃખ છે પણ નવા મિત્રો આવે છે જૂના પંખી છે કે જેમને ઉડવાનું થાય છે એ મિત્રો ઉડે અને નવા મિત્રો છે કે જેને જોડાવાનું છે બંને માંથી એક પ્રસંગ દુઃખ નો છે એક નોકરી માટે એપ્લાય થઈ શકે અને એ આગળ વધવાની સારી રીતે તમારા બધા સાથેના અનુભવો અમને ખૂબ સારા રહ્યા છે તમે સંતા માટે લઈને ખૂબ કર્યું છે ખૂબ સારી રીતે તમે તાલીમમાં જોડાયા છે એનો રાજીપો વ્યક્ત કરી અને આસ્તું છું ફરીવાર સૌનો આભાર થેન્ક યુ સોલ જ થેન્ક યુ સર તમે થોડોક ખ્યાલ આવી જ્યો હશે તમારે લા નસી નથી આવતું એ સર કીજે છે ને કોઈ પછી સ સોરી કે છે એ ઉ તો લખો કે ઓછું બનતું હોય મને સર બધા સર માટે શોધી શોધી ચાખે છે ને સર હું ચું દીકરી એના બાપ ને જેવી રીતે જેમ બારણો તો એમરના કન્સ્ટ્રક્શના વિશે વિગતલે જે છે એક પણના અનુગો અને આમાં પણ થોડું શેર કરજો છે પહેલા બે શેર પર આઈડિયા ધરાવતા અમે સુન્યાウス એમરના પરશિક્ષણ આપી તો સૌપ્રથમ હું જોગળ જતી તે લખનતી કરું તો આવા લાગે છે રઘુમન મહેતા સર પર ગુડ આફર બોલતે મે કેલેસે મત મે કેલેસે છોટે છે જો છે ડોક્ટર દરી છે નવાગાંડી માંથી ફ્રીજો આવી ગયો અને મારી જોડે જે અભ્યાસ કરતા છે એ મેહારાજી ની છે એટલે બધાનું બહુ સ્વાગત છે વણના કે ડેટા ઇન્સ્ટોર થઈ ગયા છે કે હજી તો એને 1 વર્ષ બાકી છે તો બધા તમારું રુની પૂછાય બરાબર रामबा जारे कोई बसला प्रवी होई के भाई टेरे लाइफ में बनत अपन कोए भी बाबत छ छ कोई भी घटना छ के कोई, कोई उसर छ जा पड़े एक सेट करत रहो रामबा नाम में सही को बंदर आ गया पछि 5 6 वर्ष बाद जार की आवे टेरे जेज दूसरे अमे यहां एंटर से या सामान्य से ने को बंदर आ गया यार ने मारी नजर से भी मिले होत જે જાય રામબામાં તો એક મારા આલત કે મને એલએમએ માં એડમિશન મળી બીજું કે હજી એલા આશા છે કે કદાચ ભવિષ્યમાં કંઈક જે કે હોય કદાચ મોટી કામલી થઈ તો ઉફલી પાછી ના ચાર્ટ કે બિલ્ડિંગ જોડે થી બતાવી પછી નામદાર નું નામ થેન્ક યુ સર તમે સરસ વાત કરી અને તમે ખરેખર બહુ સંતોષક છો કે તમને એડમિશન મળી છે એ તમને થોડા દિવસોમાં સંભળ સર એ જે વાત કરી શિક્ષકો બની ગયા વિદ્યાર્થીઓ તો એ લોકો જયારે બી એડ અને ત્યારે એના દુઃખ થાય અને એના એના અનુભવો હોય બે વર્ષના આપણે તાલીમાથીઓ બધાઇને મારો નમસ્તે હવે અત્યારે પ્રતિભાવ શું કહું પણ હું મારા અનુભવ કહીશ કે અહીંયા જેમ કીધું કે રામબાણનું નામ લોકો પણ ત્યારે પેલા અમે સંપર્કમાં ગયા ત્યારે ઘણો પાછા અમદાવાદથી બસમાં બેઠેલા પાછા બોલાવીને એડમિશન અપાવેલા છે એવા બધા મળતા મારું કહું ને હું તો જે અપરે ચહેરાઓ હતા એને આમ કીધું ને ક્યાં જ મેડિકો છે આમ સીધો માર્યા છે બે હાથમાં ટેબલ પડી ગયા કે મને આમ લખી ગઈ પછી સર ધીરે ધીરે ક્લાસમાં બધા પ્રાર્થના ખાસ કરીને ખાતે કેથા કેટલી સીટલી કરવાની છે બધી પરંપરાઓ નિભાવવાની છે એવું જાય અમિતાભ બચ્ચન તો મારી સાથે તો ગર્વજી એવું છે ત્યારે સર લોકોએ મને કઈ સોમ લેવા દેવી છે કે અત્યારે હું પણ અત્યાર સુધી મેં એમણે કહ્યું નથી બોલતા આવી ગયું છે બીજું તો હું શું કહું અમારા ક્લાસ કે અમે વાયુ ચાલુ થતા થતા કોવિડ નાઇન્ટીન ભૂગી ગયા જ્યાં નસીબ લખાવીને આવ્યા હોય એ પ્રમાણે અને અહીંયાના અનુભવો તો જેટલા કહો અમિતા અનુભવ લઈ લીધા છે ઩� pân Queoptie ૨ ન foundation ન, ન ન ન印 ન ન x�nie ન ન ન ન ન ન areas ન ન ન નન ન ન ન ન Hindi ન. ન નન ન ન ન, ન �� ન ન ન ન ન ન ન ન નન ન ન ન ન ન ન ન ન ન ન ન ન ન �� ન ન he. bunun ấn ન �� US ન ન ન � એ ઉપર એમ છોયાને ધન્ય થઈ છું અ હવે ત્યાર બાદ એ નાનું હોસ્ટેલ પરસે રાજોફને સામે તો કદાચ સોફા જેવું ને 5amba જિલ્લા કરીને આલી કોલ કોલ નું ક્રિએટ કરો કરવત અને GLM ને શિક્ષણ સભરો નું સચિસ્ત જરૂર જનો તો ને અથવા માં ધ્યાન આપવાનું એવું બને છે પણ અહીંયા શરૂઆતમાં ભજન કાંઈ આવીને માઇકડવાનો ઉત્સાહ મળ્યો છે અને શરૂઆત કરીએ તો પેલા માઇક્રોપાટ છે જેતું પાઠ છે તે બધું અનુભવ માઇક્રોપાર્ટમાં પણ પાઠ અવલોકન બનાવવા માટે બધા શિક્ષકોએ સપોર્ટ કર્યો છે અને અમારા ક્લાસના બધા વિદ્યાર્થીઓ અમારું અવલોકન કરે છે જે કંઈ ભૂલ સુધારવાનો મોકો આપે છે અને ધારો ધારો કે કાર્યક્રો મોકો મળ્યો છે શિક્ષણ નહીં પણ બીજું પણ શૈક્ષણિક ઉપરાંત પણ જે ટીચિંગ નોન ટીચિંગ સ્ટાફ છે એને પણ ભરવા માટે સપોર્ટ કરે છે આ પ્રમાણે જોઈએ પણ કોઈ પણ કામ કરવા માટે સફળતા માટે અન્ય પણ પરિબળો જવાબદાર છે કોઈ પણ ક્રિકેટ મેચ મેચ કોઈ પણ ખારો મેચ રમે એના માટે જીતી ના આવે એના માટે ક્રિકેટ કેમ રમે છે અને ઓડિયન્સ ઓડિયન્સ કહી દે ક્રિકેટ ના આપે ધારો કે કુલ રવિન્દ્રોલ પાંચ સિક્સમાં રવિન્દ્ર કેમ ફિલ્ અને એના બદલે ખાલી છ ગોલમાં ત્રણ સિક્સ મારાય અને ફૂલ સપોર્ટમાં તાળી ગરગડાટ કરે તો ચોથા ગોલ સિક્સના પણ મૌન થાય એવી જ રીતના પણ અમને પણ બધા પ્રાધ્યાપકોએ ફૂલ સપોર્ટ કર્યો છે એના મતલબ એના માટે એસવાય બી એડ કર્યો બધા પ્રાધ્યાપકો સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ તેમના હાવભાવ બોલચાપની માંડીને સમગ્ર વ્યક્તિઓમાં એક અપાર શાંતિ જોવા મળે છે તો ડોક્ટરે દુખ પોષક્યક્ષોથીની નિમતિ કરી કે તેઓ પોતાની પોતાને નિષ્ણા સંસા સાથે મળીને અનુભવیاں પણ સાથે શેર કરે સામે સ્વપ્ન બતા અપૂર્વ્યમાન ચેતના કીધું એમ કે મારી લાઈફમાં ઘણા બધા વક્તવ્યો રજૂ કર્યા આજે અંદર થી ખચવટાટ છે કારણ કે એક તો ફેરવેલું આપડો એવો રાજીપો છે કે કઈક લઈ ને જાય શેરમાં તુમકો ખબર દે કે જાઉં ભૂરે ખબર દે કે જાઉં જેમાંથી મને કઈ શીખવાનું મળ્યું હોય પરંતુ એક એવો પ્રસંગ છે મિત્રો સપ્ટેમ્બર માસ માંથી કહી દીધું અને ટૂંકમાં ભાવારણ આપણે એનો જે ફોટો આપણી પ્રેમમાં ફિટ ન પડે કારણ કે કોઈના વિષય કેવું એ આંબા આપણને શીખવતી નથી આપણે બીજા વિશેના હેડ ઓફ ધિપાર્ટમેન્ટ પ્રજ્ઞાબેન સેલકરે પ્રાર્થના રજૂ કરવાની પાસે ત્રણ દિવસ તો અમે એની પ્રાર્થના જોયું રાત્રે અમે મિત્રો આપણી પ્રાર્થના ની આપણી જે ગરીમા છે આપણી જે મહાનતા છે એ પ્રાર્થના સામે જો કઈ પરિબળો આવે તો આપણે સ્વીકાર પેલો દિવસ કરવા ખાતર થઈ અને અમે અમારી પ્રાર્થના રજૂ કરી અને મિત્રો એ પ્રાર્થના નું હજી મારી સમક્ષ છે ત્યારે સંચાલન જોગલ જાગૃતિ બન્યું હતું આપણાથી તેની ઉમર નાની હોય તે અભિભૂત થાય સ્વાભાવિક તમામે તમામ દિવસો અમારી તમામ દિવસો ન્યૂઝ મળ્યા મિત્રો આનંદ ની લાગણી અનુભવું છું કે આપણી જે પ્રાર્થના છે આપણી પ્રાર્થના શીખવાડતા એટલે આપણા માટે ગર્વ ની વાત કરી પેલા તો આ ઘટના માટે જોરદાર રાણા સાહેબો સાલમાં આપણું જે દરિયાઈ ગણસી એકર માં ફેલાયેલો ત્રિવેદી સાહેબ ને હેન્ડ ઓવર કરતા રીતે મેં મારા બાળક કરેલો પણ ઉછેર કરજો ત્રિવેદી સાહેબ તો આપણે આથી પુરુષ કહેવાય ત્યારબાદ જોઈએ તો શાંતિલાઈ એવું સાંભળવું છે કોઈ મરી ગયા હોય કે એની પાછળ કરતા હોય એવા કોઈ સદ હોય તો એની માનતા કાંતિલાલ મણિયર સાહેબિત્વતા માનતા કરતા પ્રાચાર્ય અને તમે ઘણી વખત આ વિષય સંલ નો એમ દ્વારા શાસ્ત્ર આવે છે પણ બીએ માં પણ શિક્ષણ આંકડા શાસ્ત્ર અને પારેખ વિપાણી નું આંકડા શાસ્ત્ર કે ગણિત શાસ્ત્ર એવી બે પુસ્તકો ખાસ અને શિક્ષણ માં આપણા પૂર્વ પ્રાચાર્યલિનભાઈ પંડિત બહુ મોટું નામ અને નલિનભાઈ પંડિત કે વર્તમાન ટી ના નિયામક જોશી સાહેબ આપણા પૂર્વક આચાર્ય અને તેમનું એક વાક્ય છે કે હું રામબા ને મારી માતા માનુ છું રામબા ટીચર ના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે મારા પોતાના અંગત છે એના માટે બંને એટલા પ્રયત્નો કરવા चंद्रका भोगता बहुत ना हिसाब खाली एक चौदह હું પર્ટિક્યુલર છે તમને નવાય લાગશે જાણીને કે ચાર પેઢી સૌ પ્રથમ પપ્પા કાકા એ ત્રણે ત્રણ ભણે એ પછી આગળ જતા હું મારા ભાઈ બેન છે અરે અמאમી તમને તો હું ઓરિજિનલ જે તે આસ્ક પર પેલીટર પેલી અમારા મૌમિત્ર અને સાહેબ સાથે સક્ષ્ય સરેમ વાત કરી કે મિત્રો ક્યારેક એવું લાગત કે જય હસાવડા જેવો વ્યક્તિ પણ એમ કે ભાઈ તમારા ગાઈડ છે આરે રહેના એટલે 20 જાન્યુઆરી થી 20 જૂન સોરી એટલે જય હસાવડા સાથે કોડવાનું થઈ એટલે પાંચ 5000 રૂપિયા જે થયું જેલું કામ હું તો એ જે પે કામ કરતો છે એ તમારો તમને લાગણી સાથે કરો પણ એ તમારા ગાય એટલી જ લાગણી સાથે તમને ના પૂરું પાડે એ પણ ખરેખર ધન્યવાદ ને પાત્ર છે ત્યાંડ કેવું એટલે મિત્રો આમ ઘણા બધા શબ્દો છે પણ હવે સમય મર્યાદા ટૂંક વક્તવ્ય આપી અને આપણા ભૂતપૂર્વ અધ્યાપક સાથોસાથ એક પોતાનું સર્જન છે અનુભૂતિ yeah, kind of, જેનું વાત્સલ્ય સાગર થી પણ રાઠોડ એટલો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે કે દરેક સુંદર મોડે છોડ તમામ ઉપસ્થિત ચહેરો પરખને વાી ન યારો મેંનેફાસે તેમજ તારી ભાઈ અને બહેનો મહારાજ કૃષ્ણા जीवन में खूब आगे शिक्षक न्यवसाय से મિતા દમાશાર દમા ઈશાર તો આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવી ને તો એની શરૂઆત આપણે વિદ્યા ની એ તો મિસો પર પણ આપણે સરસ્વતી વંદના થી કરશું અને સરસ્વતી વંદના લઈને આવશે બીએસસી ના પ્રોસેક્શન આખી ઓડેદા લેતી હું એમ કે નમસ્કાર અને કાલિંગનગરના કાલિંગનગરથી કે મિત્રોને નમસ્કાર ગુડ મોર્નિંગ કે આપણે ખૂબ જ સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે સૌ પ્રથમ આપણે મંચ પર મંચના લેતા નિયત કરીશું જેથી આપણો સમગ્ર કાર્યક્રમ છે એ ખૂબ જ સરસ શાંતિપૂર્વક અને નિર્ણય રાખીશું કાર્યક્ર પ્રયાસ કરજો પ્રાર્થનાની સ્થિતિમાં થોડીક એ જે વચેના જે છે એનું પણ સ્વાગત છે નાના માટે પણ આજે નવા સત્રનો પહેલો દિવસ છે એ પણ કાર્યક્રમ બરોબર એ નવા સત્રની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે આ આ કાર્યક્રમમાં બરોબર સત્રમાં પણ આપનું સ્વાગત છે અ આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણી પાસે પંજાબને પંજાબથી 300 નવા એડમિશન જે આવે છે પંજાબને પંજાબથી બરાઈ ગયા છે આપણી પાસે 80 સીટ જલતા છે 5 kW થી 54 એડમિશન તૈયાર છે કે કે પણ કે એક અત્યાર સુધી ભરાઈ ગયું છે પણ ભરાઈ ગયું છે કેલીવતમાં એટલે આ પંજાબ ને પંજાબ ગીરના નવા જે તાળીમાર્તીઓ છે એમને આ શ્રી રાંબા પરિવાર વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આ બીએડ કરે તો તો કાર્યક્રમમાં સાથે સાથે દીક્ષાન જે કાર્યક્રમ છે એ દીક્ષાંત કાર્યક્રમમાં પણ 43 બીએડના તાળીમાર્તીઓ જે એસવાય બીએડ ની અંદર અત્યારે 2 વર્ષથી સરસ મજાનો અભ્યાસ કરેલો અને અત્યારે આપણે તેર જણા એમ તેર તાલીમથી કરી રહ્યા છે